Belajar menulis huruf besar T. Cara tulis huruf T, langkah 1 lukis tiang tinggi. Langkah 2 tolak tepi di atas. Lukis tiang tinggi, tolak tepi di atas. T. Mari Adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf T besar Dua langkah mudah jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi tolak tepi atas sekali T besar yang mudah buat ulang kali